Олег Цимбалюк хочу побудувати будинок з газобетону але підлогу хочу зробити по лагам. чи є сутеві мінуси щоб не робити підлогу по лагам, якщо врахувати що матеріал піломатеріал та базальтова вата вже закуплені Ну Тут же як, Олег, я ж не знаю, в якому стані ваш будинок, ось. але я скажу вам так, що я, коли закінчував будів... будівництво цього будинку, я закупив собі два куби дошки, в мене трошки брусу залишилось, десь так ну, біля куба, ще я два куба дошки купив, купив ще десь ну, біля трьох тонн металу різного, уголки, арматура, труби профільований, ось. Пройшло три, три роки, я метал, ось пару тижнів тому, я докупував метал. Метал в мене розійшовся весь. Від дошки залишилося, ну, куб ще десь, тобто було два куби, залишилося десь куб від дошки, тридцатки. Від брусу, ну, теж половина, половина десь, десь залишилась. Тобто, коли по хозяйству щось треба зробити, якісь там полички скамейки всякі козліки там ну короче потроху-потроху воно все розходиться тому я б за, за піломатеріал вже не дуже би турбувався тим паче він дорожчий, це гарні капіталовкладення і його теж можна продати тому що це ходовий матеріал як і базальтова вата базальтову вату можна використовувати котра йде між лагами її можна використовувати і на даху Тобто вона по своїх властивостях, в принципі, однакова. Тому все ж таки, скажімо так, на жаль, ви маєте маленький бюджет, тому будуєте будинок з газу бетону. Але підлога, яку ви вибрали, вона по грошах не дешевша. Ну, вибачте, не дешевше. Дерево в нас вже дуже дороге під замовлення базальтова вата так вона мягенька але звиняйте щоб закласти її між лагами вам треба 100 150 мм. а звукоізоляційний вам потрібно 20 мм. так вона дорожча в два рази по кубатурі але ж її надо в 5 разів менше розумієте далі стяжки вам дозволяють покласти любе покриття навіть дешевий лінолін будь ласка бери і клади це менша висота теж буде менша висота пірошка полу тому е, я скажу вам так що все ж таки найкращий варіант в вашому випадку розглянути звичайний стяжки звичайний поли. тобто якщо це перший поверх там по грунту по Плиті, по, фун, плиті фундаменту найкращий варіант покласти екструдовану пінополістирол з затовшки мінімум 50 мм, що еквівалент 70 мм мінеральної ваті, зробити звичайну стяжку і таким чином підготувати поли під любе покриття, навіть під саме дешеве лінолі, котре ви знайдете на ринку. Ось. А, тим паче у вас не буде цього барабанного ефекту. У вас не буде місця, куди може затекти вода, наприклад, рванув кран, рванув якийсь фітінг. Ви ж економите на всьому. Ось. І потім що буде будете з цією водою в цій мінеральної ваті робити? Як ви її звідти витягати будете? Скільки років? Рік, два, п'ять. Скільки? Буде там пліснява, чи не буде. Ну навіщо це потрібно? Ось э, далі. Э, Дерев'яна підлога так, але її можна і на стяжку покласти. Ну, можна покласти. Ну так, фанера может знадобитися ФК, э, або ФКМ. Так. Можна знадобитися, але можна покласти все ж таки. Ось. А, або, ну, на крайняк, там, не знаю ту же дошку приклеїти шагом до стяжки і на неї вже покласти дошку полу якщо ви хочете хоча я не дуже полюбляю такі поли тут теж барабанний ефект він присутній ось е, тому е, все ж таки ну це не найкраще виходить то що ви зробили плюс тут питання буде ще по санвузлах як ви будете стикувати оці поли е, з полами в санвузлі тому що виходить на цьому стику. Ну, може бути, вода попасти. Я не знаю, як у вас житті, а от в моєму житті ну, не, не один раз було таке, що я вихлюпував воду з стану зла, тому що або я, або хтось, я вже не, це не пам'ятаю, але потоп був. А найбільше потоп був, був це, коли сусіди зверху нас затопили. Це взагалі був жах. Коротше. Ось тому е, нема, не можна цього і що хтось нав... включив воду набирати ванну. Ось і е, станеться так. І отой, майміт, я то й м'ятян. Хлопці, я не запустив, не, зап... ну, не підключив планшет перед тим, як запустив вебінар, і він знову не підхвачує його. Ай. Що ж я таке протопив Не підхвачую. Ну Вибачте. Чогось от буває таке, що не, я не можу логіку ще вловити. Не підхвачую все ж таки. Ну гаразд, ладно. Зробимо по-іншому. Тобто, коли починаєте промальовувати вузли, наприклад, ну, загальний пол, да, якась плита перекриття, санвузел, у вас є перегородка якась, в санвузлі потрібно зробити гідроізоляцію, якусь тяжку під плитку, а тут ви лагі поклали. Поклали лагі, заповнювали мінеральною ватою, потім пішла якась дошка і двері, наприклад, ось тут стоять. Ну, з урахуванням штукатурки. Так. Щоб стик був під полотном двері. І виходить так, що ви будете робити стяжку ось так. Сюди покладете пінопласт, сюди плиточку підійдете, наприклад, а тут якийсь там порожок буде вклеєний там і так далі, щоб цей стик закрити. І ось, якщо хтось пустить воду ось по цій підлогі то вона ось сюди і потече і потити вона буде далеко тому от на, на всіх цих стиках це не, не найгарніший варіант тому вибачте але моя єдина рекомендація все ж таки змінити принципи підходу до будівництва свого будинку